راه ما عندنا والو ما عندنا لا فلاحه ما عندنا زيتون ما عندنا حتى شي حاجه والدلم والذلم ومولي عفلم به كنعيشوا هذه الناس كامله. هذه الهبه هذه شحال ولا قلتي هذه؟ من, من ايام واحمد الخامس الله يرحمه والحسن الثاني الله يرحمه وكتجي والعاده ديالنا كيعطيها المقدم السيد واحمد السادس نصره الله كذلك دابا تفاجئنا بان ميمات بركه تشجعنا بان الاحباش من يعودوا نقدي الدينار الفردي ديالنا يوريدنا بالروح حنا باقين بالروح لا غير لا لا يا اذا هذه اللي خاصها هذه الشرفه لا ما عندنا زيتون لا حرض لها هذه كانت هناك ديما الله يصرصنا عندنا الزوار وقطع عليهم التراكم وقام عنا بالمخزن وقام عنا كل ما يحاج يعني كل ما يحاج هذا دابا الهبال المخدي الهبال الملكيه ك تجي مع 200 ديال الجدر 100 300 العسكر يعني شحال المطلوب ديال العسكر ديال يعني الله ياك كيقمعونا يعني ما إحنا بلاد إحنا بلاد الحق والقانون وعاش الملك عاد <تصفيق> سيدنا يعني كي هالمساله مننا هنا يعطوها لنا, لنا يعطو علاش غادي يسلموها المندوبيه المندوبيه بالطريق بالعرايش كنسلموها لهم تما وجاو لعنا جاو لعنا ندعوا مع سيدنا كما كندعوا معه دائما طول الحياه الله ينصروا الله يحفظه الله ينجيه الله يقواه الله يخليه عماما فقر الرصاد المغاربه هذه كم هو مسرور إن واللي يكبر على رأسهم سيدنا محمد يشوف فينا ويرزق علينا هذا الذنر علينا لنا عندنا نتجع جبل ما عندنا معنا ما عندنا زيتون، ما عندنا تا حاجه. الوحيد اللي كنعيشوا به هو اسم ديال جبتنا بولي عرفنا كنعيشوا به كاملين بينا. هذا النجاوا بقوا ديولنا ديالنا، غادي هجرنا الدعوه من الله، وحنا كنستنكروا كنستنكروا الصفه هذي اللي جات فيها الاحباد كتعوز لنا رزقنا، وحنا كنشوفوا بعيننا. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الاحباس والعماله والدائره والقياده والجدرميه، وكاين شي واحد الحجم الملكي كيجي مولاي العبد يعني الحجم الملكي كيجي يعني نعم في مياد العسكر كيقمعونا و... <تصفيق> الله ي... اللي اللي اللي اللي اللي اللي يعني الليله جا طبعاً احتجاجات وهاد الاحتجاجات حكموا فيها لان استفزاز <تصفيق> ####عار عليهم يومي لنا اللّي بغاو يخليو لنا اللّي ولا ولادنا...